Окремо попрошу, у випадку гарного настрою і враження, залишайте коментарі обов'язково. Натискайте догори пальці і ставайте завзятою аудиторією. Підписуйтесь. Принаймні перші два пункти допоможуть мені знайти моїх людей, мою аудиторію, мою стаю. Допоможіть, і без допомоги вам не обійдеться. Ілля Склефасовський читає Ліну Костенко. Маруся, Чурай. Розділ другий. Полтавський полк виходить на зорі. Багряне сонце, дужка золотава, Стоїть над чорним каптером гори, На п'ять воріт зачинена Полтава. Ховає очі. Втихіє вори. Спадає вечір, сторожко помало, Ворушить зорі в темряві криниць, Сторожа ходить по міському валу, І сови сплять в западинах бійниць. Вартуй, вартуй, з Курилівської брами, Вартуй, вартуй, від київських воріт. Уже стоять вози під Яворами, Полтавський полк готовий у похід. Годуйте коней, не близька дорога, Благословіть дорогу матері, А що там буде смерть чи перемога, Полтавський полк виходить на зорі. Там бій гримить, там гине наша воля, Там треба рук і зброї, і плечей, І що там варт чиясь окрема доля, Той тихий зойку безмірі ночей. Богненна зірка в небі пролітала, сичі кричали, вісники біди. На сто думок замислена Полтава, вербові гриви хилить до води. Був правий суд, і вирок оголошено, усе як слід, за що себе вкорить. Мовчить Полтава, наче приголомшена, перехватілось людям говорить. А власне, що ж такі часи криваві, що варт життя, ну, стратять ще когось. Промчався вершник по німій Полтаві, У серці міста громом віддалось, Просто ніло, смутком вечоровим, Хитнуло в тиші синій оксамит, І тільки вершник за полтавським ровом Десь дал цокотом копит. Самотній вершник зникне за туманом, Сторожа вслід подивиться йому, Той вершник зветься Іскрою Іваном. Йому сьогодні тяжче, ніж кому. Уже він там, уже за долиною, Вітрами тугу спалює з лиця. «Що ж, горе-горем, а війна війною!» Послав полковник гетьману Гінця. «Вартуй-вартуй, з королівської брами, Вартуй-вартуй від київських воріт! Уже стоять вози під яворами, Полтавський полк готовий у похід!» «Годуйте коней, шлях їм далеченький, Пильнуйте славу полкових знамен! Полтаво, засвід встануть козаченки, Ти припадеш їм знову до стримен!» Так само засвід встануть з полуночі, А ти за них, Полтаво, помолись, Лиш не заплаче свої карі очі та Марусенька, Як було колись.